Εδώ θα αναφέρω το πώς μπορείτε να κόψετε το καπνίσμα μέσω της ύπνωσης. Πώς θα ήτανε αν δεν ξανακαπνίζατε ποτέ στη ζωή σας. Πώς θα ήτανε σε δύσκολες στιγμές, είστε στιγμές όπου είστε με την παρέα σας, να μην αισθανώσταν την ανάγκη να καπνίσετε. Πώς θα ήταν αν δεν ξαναβλέπατε ποτέ αυτή την πινακίδα που έχουν τα τσιγάρα που λέει το καπνίσμα σκοτώνει, ποτέ ξανα στη ζωή σας. Πώς θα ήτανε αν δεν ξαναβάζετε ποτέ στο στόμα σας τσιγάρο, γνωρίζοντα ότι σας κάνει κακό. Και πώς θα ήταν αν αυτό το κομμάτι σας που καλύπτεται με το τσιγάρο να γέμιζε με αγάπη και φροντίδα για τον εαυτό. Αν ο εθισμός στο τσιγάρο αφορά εσάς ή κάποιο σας ή κάποιο άτομο που γνωρίζετε, η ύπνωση μπορεί να σας δώσει μια τέτοια λύση, και πολύ σύντομα μάλιστα. Και θα σας εξηγήσω το γιατί. Ο λόγος που η ύπνωση δουλεύει είναι επειδή ήδη την χρησιμοποιείτε. Ήδη έχετε χρησιμοποιήσει ασυνείδητα τη διαδικασία της ύπνωσης για να εθιστείτε στο τσιγάρο. Και πώς γίνεται αυτό. Το μυαλό λειτουργεί με συγκεκριμένο τρόπο. Συνδυάζει πληροφορίες, καταστάσεις και συναισθήματα μαζί. Οπότε κάποια στιγμή, τις πρώτες φορές που καπνίσατε, συνδυάζετε το τσιγάρο με μια συγκεκριμένη κατάσταση. Κάτι σας έδινε. Είτε ήταν μια συναισθηματική ικανοποίηση, είτε ήταν μια ανάσα χαλάρωσης, είτε ήταν μια παρέα. Όπως και να έχει, το με κάποιες συγκεκριμένες καταστάσεις και συναισθήματα Οπότε κάθε φορά που βιώνετε αυτά τα ίδια συναισθήματα ή παρόμοια συναισθήματα ή παρόμοιας καταστάσεις Σας βγαίνει αυτόματα να ξανακαπνίσετε Σε έχει τύχει ποτέ να δείτε κάποιον που καπνίζει και πριν να μην θέλετε να καπνίσετε Και ξαφνικά να πείτε «Α, να κάνω κι εγώ ένα τσιγάρο. Το μυαλό λειτουργεί... Τελείω συνδυαστικά, θυμάται καταστάσεις, θυμάται πράγματα και κατευθείαν μόλις έρθει η εικόνα της παραλυθοντικής κατάστασης ή του συναισθήματος κατευθείαν ενεργοποιείται το αποτέλεσμα που είναι το τσιγάρο η θέληση να κάνετε τσιγάρο Τώρα, τι κάνουμε εδώ Εδώ χρησιμοποιούμε τον ίδιο μηχανισμό τον οποίον χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε τον εθισμό στο τσιγάρο κάτι το οποίο το κάνετε άθελά σας Χρησιμοποιούμε του ίδιου μηχανισμού για να βγάλουμε το τσιγάρο από όλε τις καταστάσεις τις οποίες είχατε συνδυάσει το τσιγάρο και να βάλουμε κάτι το οποίο σας εξυπηρετεί. Αυτό που θέλω να κάνετε τώρα είναι φανταστείτε τον εαυτό σας σε μια κατάσταση που συνήθως καπνίζετε και φανταστείτε πώς θα ήταν εκείνη τη στιγμή που καπνίζετε και έχετε το τσιγάρο στο χέρι, να μην υπήρχε το τσιγάρο στο χέρι, να μην είχατε ποτέ την ανάγκη αυτή. Πώς θα ήτανε αν γεμίζαμε όλες αυτές τις στιγμές με αυτοπεποίθηση, ηρεμία, σιγουριά για τον εαυτό σας και γαλήνη και πώς θα ήτανε αν όλη αυτή η προσοχή που δίνατε στο παρελθόν και η θέληση που είχατε να κάνετε το τσιγάρο αν αντί για το τσιγάρο τώρα όλη αυτή η θέληση πήγαινε στη θέληση για να ολοκληρώσετε τα όνειρά σας και τους προσωπικούς σας στόχους. Και κάτι τελευταίο, υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες και στατιστικά τα οποία μπορείτε να ψάξετε στο ίντερνετ και εννοείται ότι θα βάλω και εγώ στην περιγραφή αυτού του βίντεο για να δείτε από μόνοι σας το πως αποδεδειγμένα η ύπνοση έχει βοηθήσει ανθρώπους μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να ξεπεράσουν πλήρως το κάπνισμα. Και αν έχετε οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο που βλέπετε στο βίντεο ή στην περιγραφή και χαρώ πάρα πολύ να σας δω να πετυχαίνετε στόχους που πάντα θέλατε.